بھی شریف لوگ ہوتے ہیں انہیں نہ بولنا آتا نہیں اور اس چکر میں نا وہ بہت سفر کرتے ہیں شریف مت بنو جب ہے دل کھول کے نہ بولو کمال کی بات ہے یہ شریف سا ہے اس کو میں تھوڑا پریشر ڈال کے بولوں گا کر لے گا اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں